До речі, Юве виглядає зараз недобрий і непогано, щось середнє. Ці проблеми почалися ще з матчу проти Леона, матчу відповіді, де Юве нічого такого вже і не продемонстрував. Так, взяв своє, але на класі проти суперника, який суттєво в цьому класі поступався. І ось далі, далі, далі, навіть останній матч проти такого бідолашного, жалюгідного Сасооло теж не складався для Юве легко. Режим заощадження він вже в нинішньому сезоні проти Голота Сарая працював. Ну, якщо ми згадаємо матчі, що вони програли, добре це Аліса Мієна. Добро пожаловать в Ад, і все, і все таке. Тобто, це пекло стамбульське вболівальники, все таке можна списати на подібний фактор. Тим паче там, в два рази грали цей матч, догравали сніг в Стамбулі, дивовижно. Але Юве тоді й вдома не зміг виграти у Галатасарая. Сарая. Тобто не все так просто. А чи траплявся Ювентусу настільки сильний суперник? В чемпіонаті? Справа в тім, що, ну, по-перше, суперники там, Рома, Наполі, вони дуже добре знайомі. І практичний, прагматичний Юве вміє такі команди, а вони е більш ну, романтичні, більш е агресивні не завжди з підстраховкою, він вміє здобувати з ними результат. А ось з ким з дуже сильних суперників Ювентус у нинішньому сезоні е іноземних зіграв класно? Навіть Галатасарає, не екстра не вийшло, з Реалом поганенькі матчі, відверто поганенькі, хоча і Мадрид тоді був далеко не найкращий. Тобто якраз я вважаю, що у Юви проблеми будуть, це точно будуть. Він ще не настільки солідний. Він може зображувати солідність. Ось буде сьогодні перевірка, тому що в Лісабоні Бенфіка вже показала, вона все ж таки виграла.